מה קורה? זה תשוב פעם אני מחל היום אני כאן סורים. שלום אהבה שלי בלב והיום אנחנו עומדות לצלם לכם שני סרטונים לשני הערוצים של סארי אחד תסרוקות ואחד סרטון ממש מצחיק אז לכו לראות אז אצלי נצלם את אתגר האיפור הולו ידיים שלי כן, זה למה אני לא מרפרת כדי שמכל תוכל להתעלם בקראוי אם אתם רואות את הסרטון הזה אצלו אז עד שער ראשון למדריך איפור המושלם הזה זה כמובן איפת השיער קשת אז אני משתמשת במייקר אני שמה קצת על היד שלי, או קצת הרבה ו... למה אכפת ולוקחת ביוטי בלנדר מזויאף לחלטין של ביוטי קאר ומנקדת לי את הפנים, כולל הכל גם בתוך הנחיריים זה חשוב לנו שלא תחלבו <laughs> כן כן, גם השיניים צריכות... <laughs> צריכות מייקאפ <laughs> אנחנו נעבור להצללות ספציפית אנחנו נשתמש בסטיק הזה וניצור הצללות מאוד חדות ורציניות שמזכירות קצת ספאם של חתול-סלש-נמר פשוט נמרח אותו וניצור סוג של צבעים אינדיאניים, כי זה המטרה שלנו וננסה בצורה מאוד לא מוצלחת בתכלס להצליל, החלטנו על צביעות ספציפית על צללית בצבע סגול מאוד מאוד כהל נשתמש בכמות של שלושת רבעה צללית ונמרח בצורה מאוד אגרסיבית על החלק העליון של העין ועל הגבה הפעם של צבעים אחרים לחלוטין הם מאוד מאוד מאוד גפולים ונשים אותם על העין השנייה או ליתר דיוק על הגבה אני רואה את הגבות שלנו וכחול ובקלי הלוק שאנחנו הולכים עליו זה לוק של נתנו לנו אגרוב בעין <laughs> עכשיו ניקח עודם ורוד ומה שנעשה זה נשתמש בו בתור סומק כי אנחנו הולכות על לוק הליצן פשוט נמורח זה <laughs> אז ניקח עוד צלליות ותמיד נערוג את הפרצוף שלנו איתן <laughs> מאוד אה, בשילוב עם ורוד כמובן ונמשיך לברוח את הגבה ואפילו מעל הגבה עכשיו עוברים לאייליינר כמובן שלב מאוד מפחיד בחלקנו ונשים בצורה מאוד יצירתית <laughs> הייתי קוראת את זה כדי להדגיש את הגבות הפרודות מה שבטוח זה שאף אחד ברחוב לא יראה כמוכן אתם ממשיכות את האייליינר גם על הגבות וכמובן אי אפשר בלי מסקרה אני לוקחת את המסקרה ומפחדת ושמה על הכל כל אזור העיניים מהריסים ועד <laughs> הגבות כולל <laughs> אוו <laughs> מי צריך קונסילר כשיש מסקרה <laughs> וכמובן לשרק עם המסקרה גם את הגבות ואת המשרה <laughs> ולסיום עודב, ספציפית ליקוויד ליפסטיק כדי לסכם את כל התהליך אני מקווה לסכם את כל התהליך נכון? <laughs> <laughs> ולמרוח סטיילי צאן זה הדגיש <laughs> אני לא בטוחה מה זה הדגיש אבל זה מדגיש <laughs> <laughs> לתפוך אותו פנימה רק אציין שאם מיכל הייתה קשורה ללוק הזה הייתי נוקמת בה, מזלה שהיא לא קשורה. ראו, נקמה בהמשך. אומי ג'אד! אומי ג'אד! אומי ג'אד, זה לא אמיתי! אומי ג'אד, יו! אני לא חשבתי שזה יצא אני חושבתי, דמים שלי דומות! את כמו הג'וקר! אני נראית כמו אבריק חווי אני חשבתי שזה יצא הרבה יותר טוב! אני באמת דמיונתי שזה נראית! קצת טבעי, קצת נו, ברור, הלכת ללוק הטבעי וואה, המסקה הצלחתי אבל אני בטוחה ברובוט? אנחנו עכשיו צריכות לצאת לחוצה את יוצאת ככה איך פעלי לצאת לנשיקה ככה? טוב, תקשיבי, יש לי פה שעריות אם אתם מחפשות מיכל מצאות חברות, מיכל מצאות מאפרת מקצועית זה לא מחזור אני לא נראה לי אצליח לקלף ממני זה בחודש הקרוב יו, מחר יש צילומים מחר אנחנו מצדלמות מחר זה גם יומה האחרון של מיכל מצאות בחיים אומייגד, יו. טוב, מקוות שנהנתם מהסרטון אני לא וזהו, שיהיה לכם יום נפלא אוהבות ביי